Ці обереги, які принесли діти передам побратимам, каже десантник Роман Баранський. Ті, з якими я призивався, 95-та десантно-шнормова бригада міста Житомир. Вони зараз знаходяться в стороні Довгенького. Це границя Донецької і Харківської. З наших залишилося 11 чоловік, це їм передав. Дітям подяка, каже чоловік. Ми їм за це дуже вдячні, це дуже велика підтримка, в тому числі моральна. Ігор Барбаш отримав поранення на Луганщині в Рубіжному. Такі зустрічі необхідно проводити частіше, говорить чоловік. Такі дійства, як зараз, треба проходити тут майже кожну нуді. Є люди, які можуть переносити то все, а є, які не можуть. Є психологічно вони... Тиждень проходить лікування після контузії, розповідає Олександр Муляр. Ці випускники – наші майбутні, яке ми захищаємо, каже воїн. Це підтримка бойового духу всіх, хто тут лежить. Всі, хто був там, вже спрощалися з життям, а тут вони відновлюються, і знов мають йти в строй, в бой, і тут їх би, надихають діти. Це їх вибір, але це сильний вибір, це правильний вибір. І я думаю, що якщо вони так зробили, у них є серце, і з таким, з таким майбутнім ми переможемо. На випускник кожен витратив би не менше п'яти тисяч гривень, каже учениця 9-го Б-класу Даніела Комар. Вирішили провести цей день не як свято, а допомогти воїнам. Ми почали розмовляти на тему випускного, чи буде проводитися, чи не буде. І якось так хтось предложив якось от, поїхати, допомогти, відвідати, побачити це все очима, і вийшло так, що ми отримали набагато кращі емоції. Це набагато краще, ніж потратити гроші на ті самі прически, плаття. Це емоції, які неможливо передати. Поїхати в шпиталь до поранених бійців клас вирішив одноголосно, розповідає класна керівниця 9 Б-класу Волочиської школи номер 5 Ірина Пастух. Навіть не виникло інших думок, просто всі одно, однодумно вирішили витратити дані кошти, які ми б витратили на зачіски, на макіяж, чи просто би збирали кошти на якісь інші потреби, на госпіталь, поїхати до військових, відвідати і чим змогти, тим допомогти. За словами Ірини Пастух, школярі передали свої вироби пораненим бійцям. Михайло Жилов, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.